Hej, jag heter Fanny Engström. Jag har precis varit med i ett av Folklabbets designlab med temat psykisk ohälsa på ungdomar. Och, eh, vi pratade väldigt mycket om att eh, ungdomar behöver bli förstådda för att den, den psykiska ohälsan inte ska förvärras. Och därför eh, kom vi på en idé med en teaterövning för att anhöriga, lärare och alla som är på något sätt i kontakt med ungdomar med psykisk ohälsa ska på något sätt i alla fall kunna sätta sig in i hur det är att må dåligt eller snarare hur det är att inte bli förstådd. Så då gjorde vi en liten prototyp här på en, en teaterövning helt enkelt och vår tanke var att eh, till exempel då lärare ska få sätta, sätta sig in i en situation av att bli bemött av andra lärare som inte förstår eh, och på då det sätt sen också kunna bemöta ungdomarna bättre och hjälpa dem. Det var vår idé.